Zapadaj, slniečko, za tie horí, Už má tá hlavička, hlavka bolí. Zapadaj, slniečko, za tie horí, Už má tá hlavička, hlavka bolí. Bolí, bolí, obolieva, Už ma môj najmilší zanecháva, bolí, už ma môj najmilší zanecháva Zapadaj slniečko, za tie lesi, už ma na tom svete nič neteší. zapadaj slniečko, za tie lesy, už ma na tom svete nič neteší. Tešilo loma, ale už nie, a zda ma poteší niekde. Kde inde, rozmarin zelený ako tráva, už má môj najmilší zaniekáva. Rozmarin zelený ako tráva, už má môj najmilší zaniekáva. Zaniekáva, lebo musí, lebo on pod inej prste nosí. lebo o roubo